שלום צופים יקרים, אני איתמר ובסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של שינוי פרטי גורם שאינו בכוח. אז בואו נעבור לכרטיס עתיק ונתחיל לעבוד. אז חזרנו לכרטיס עתיק. לפני שאנחנו נוסיף את הפעולה של שינוי פרטי גורם שאינו בכוח, אנחנו חייבים להיכנס לכרטיס, לכרטיס עתיק, לחוצץ חייבים ולשנות את פרטי החיים. איך אנחנו מבצעים את זה? למשל אנחנו רוצים... לשנות את הפרטים של מנחם כהן, לחיצה כפולה על השורה ועל עד כן, תאפשר לי לשנות בכל הפרטים של אותו חייו. בדוגמה שלנו נשנה את הפרטים של שם המשפחה ממנחם כהן למנחם מנחם, במידה ואנחנו רוצים גם כן לשנות את הכתובת, אנחנו יכולים לשנות את הכתובת עכשיו, ונסיים בלחיצה על שמור. נאשר את החלון הטרע במידה וקיים לנו וכאן המערכת שאלת אותנו האם אנחנו רוצים להתקן את פרטי החייו בכל התיקים שלו והאם אנחנו רוצים להדפיס טופס. Uh, במקרה שלי אני לא מעוניין להדפיס טופס ואני כן מעוניין להתקן את פרטי בכל התיקים שבו, שבהם הוא מופיע ואני א� על השאר. ברגע שלחצתי על השר והמערכת ביצעה את השינוי, אני אצא מקרטיס החיוב, אני אחזור לפולות, ונוסיף את הפעולה. נלחץ על פעולות, אוסף פעולה, נקליד בתיאור פעולה, שינוי, שינוי פרטי גורם. נלחץ על מקש טאב, המערכת תשלים לי את השם באופן אוטומטי ונלחץ על כפתור שמור. בחלון שנפתח לי קרגה אני אסמן את האפשרוות של אטקן פרט החייב, מה שביצתי וגם את פרתי הכתובה. את שני השינויים האלה אני כבר ביצתי בחוזצצ חייבים ונהשרת פרתי הפולה בחזרה לכרטיס התיק. כמובן נסים לב שפאולה נרשמה, מה שנתר לי לעשות חברים זה לשדר את הפולה בתקשורת. אז תודה רבה ונתראה בסרטון הבא.